Кастарійка мене вразила тим, що команда, яка з групи смерті вийшла і при зробила це закономірно, по-грі. Тому що я спочатку не міг зрозуміти феномен цієї команди, в чому її секрет. А потім я, до, я коментував Кастарійку, я готувався до поєдинку і я почав більше приділяти увагу тренерові. Тренерові Пінто і я почитав його кар'єру. Почитав його шлях, прочитав те, що він виявляється із чотирма різними командами на чотирьох континентах, нехай в Південній Америці, взагалі в Америці, тому що там і Венесуела ще була. Він виграв чемпіонати, став чемпіоном. Це дорого коштує виграти з чотирма різними командами, стати чемпіоном. Нехай на тому континенті, але все одно. По-друге, він вже досвідчений, йому 61 рік, і він, як виявилося, їздив просто навіть як вболівальник, чисто, на п'ять мундіалів футбольних Просто приїжджав, спілкувався з людьми, дивився, розбирав тактику, аналіз, повністю робив команди, які виступали на мундіалях. І це досвід неоцінений. І плюс ще я дізнався такий от факт, що він, виявляється, що в 1986 році приїжджав, приїжджав до Радянського Союзу, він зустрічався із Лобановським. Він до нього приїжджав Радянський Союз, це зафіксовано, достовірно, фактами. І це от свідчить про те, що людина вона от хотіла стати тренером свідомо, вона до цього йшла, накопичувала цей багаж. А, і от нарешті зараз вже збірно. до речі це його друга спроба, перша була невдала у нього. А от зараз, як тренер збірної, він з коста себе реалізував. Ну як реалізував, принаймні він зумів зробити те, що коста мені здається, От як би перед чемпіонатом сказав, хто вийде з цієї групи, відповідь зрозуміла. Коста-Ріка навіть би на останньому місці, мабуть, сказала. А так, мені здається, ось це накопичений багаж. Пінтер реалізував от саме сією збірною, яку він створив. Це реально сильна добротна команда. Причому команда, от саме команда без зірок. це тренерська команда. відео.